Moi, mun nimeni on Paula. Nyt me lasketaan negatiivisilla luvuilla plus- ja miinuslaskuja. Virallinen aihe on siis kokonaislukujen yhteen- ja vähennyslasku. Ensin puhutaan ihan pikkusen kokonaisluvuista. Eli kokonaislukuja on kolme eri sorttia. On positiivisia, eli plusmerkkisiä, negatiivisia, eli miinusmerkkisiä, ja sitten on nolla, joka ei ole kumpaakaan näistä. Ja sitten mainitaan vielä, että miinusmerkki pitää aina merkitä ja plusmerkin voi jättää pois luvun edestä. Älä siis koskaan jätä miinusta pois. Sitten esimerkki tehtävä. Merkitse ja laske. Merkitse tarkoittaa siis sitä, että laita laskutoimitus näkyviin ja sitten vasta laske ja ilmoita vastaus. Lämpötila aamulla oli plus kaksi astetta Celsiusta ja nousi sitten 10 astetta Celsiusta. Mikä on lämpötila nyt? Aamun lämpötila on siis plus 2 astetta ja lämpötilan nousu tarkoittaa plussaa ja lämpötila nousi siis 10 astetta. Tää on nyt siis merkitseosuus. tämä oli se lasku. Koska Kakkosen eteen ei ole pakko laittaa plusmerkkiä, niin tällöin meidän täytyy laskea siis laskutoimitus 2 plus 10. Ja 2 plus 10 on 12. Ja koska me ei käytetty laskuissa nyt celsiusasteita, niin me kirjoitetaan vielä virallinen vastaus erikseen. Niin kuin sanallisiin tehtäviin, kirjoitetaan aina sanallinen vastaus. Lämpötila on nyt. Sitä osuutta ei ole ihan pakko kirjoittaa, mutta toki se olisi vielä oikein hyvä lukea tässä. Lämpötila on nyt 12 astetta selsiusta. Sitten toinen esimerkki. Lämpötila oli illalla plus 5 astetta selsiusta ja putosi 8 astetta selsiusta. Mikä on lämpötila nyt? Eli illalla lämpötila oli plus 5 ja lämpötilan putoaminen tarkoittaa siis miinuslaskua ja se putosi 8 astetta, eli plus 5 miinus kahdeksan. Jälleen kerran plussaa ei viitosen eteen tarvitse merkata, joten lasku on 5 miinus kahdeksan. Ja nyt tämä lasku onkin aika hankala. Jotkut teistä miettii tämän heti silleen, että joo joo, tämän se on. Ja toisille tämä on sitten taas ihan sairaan vaikea. Ja tässä kohtaa, kun tämä pitäisi saada laskettua, niin voit vaikka piirtää lämpömittarin avuksi. Ja sen lämpömittarin voi piirtää vaikka sinne oman vihkon sisätakakanteen, niin että sä voit sieltä sitten aina katsoa sen uudelleen ja uudelleen. Nimittäin lämpömittarin miettimisestä on huomattava apu tämmöisissä tehtävissä, jos niissä muuten sattuu virheitä. Eli jos sulla sujuu tää päässä, niin ei tarvitse murehtia lämpömittarista, mutta jos nämä on sulle yhtäänkin vaikeita, niin heti piirrä se lämpömittari avuksi. Nyt lämpömittari on piirretty tähän. Ja miten tätä siis käytetään? No, meidän täytyy aloittaa viidestä asteesta, koska lasku alkaa vitosesta. Tämän vitosen takia aloitamme viidestä asteesta. Ja kun vitosesta on aloitettu, niin miinus kahdeksan, eli alaspäin mennään kahdeksan askelmaa. Vitosesta yksi askel, kaksi askelta, kolme askelta, neljä askelta. Viisi askelta, kuusi askelta, seitsemän askelta ja kahdeksan askelta. Päästiin siis miinus kolmoseen asti. Eli vastaus on miinus kolme. Sitten annetaan vielä virallinen vastaus, eli sanallinen vastaus sanalliseen kysymykseen. Vastaus on miinus kolme astetta selsiusta. Ja seuraava esimerkki. Yöllä lämpötila oli miinus 17 astetta selsiusta ja nousi sitten kaksi astetta selsiusta. Mikä on lämpötila nyt? Aloitetaan siis siitä, että lämpötila oli ensin miinus 17 ja nousi. Nouseminen on sitä, että plussataan ja kaksi astetta se nousi. Miten tämä voidaan laskea? Suurin osa ihmisistä vastaa tähän kysymykseen väärin. Eli nyt otetaan se lämpömittari avuksi, ettei vaan mokata. Nyt lämpömittarin lukemat on täällä siis pakkasella, muutama näkyvissä. Ja koska miinus 17 on se lähtölämpötila, niin siitä lähdetään liikkeelle ja lämpötila nousee. Eli ylöspäin mennään yksi, kaksi askelmaa ja päästään tuohon miinus 15. Eli vastaus on miinus 15, ja veikkaan, että aika moni teistäkin olisi sanonut ensin, että jos on miinus 19. No eipä ollut, kun sitten sen lämpötila olisi pitänyt laskea, mutta tavallaan toi miinusmerkkinen luku, jos 17 olisi plussattu kaksi, niin olisi se ollut 19, mutta miinus 17 ei toimikaan samalla tavalla. Aivan valtavan palveluksen teet itsellesi, jos lasket aina ajatellen lämpömittaria nämä laskut. Vaikka tehtävän anto ei puhuisi mitään mistään lämpömittareista tai lämpötilan noususta tai laskusta, niin sä voit silti omassa päässäsi miettiä siihen laskuun sen lämpömittarilukeman. Sitten otetaan vielä yksi lasku. Tällainen lasku kuin miinus -5. miinus Edellisellä videolla opittiin, kuinka sievennetään näitä peräkkäisiä plus- tai miinusmerkkejä, ja sen takia osataankin nyt homma kirjoittaa toisella tavalla. Onneksi, Eli miinus miinus sen tilalle voidaan kirjoittaa plus, koska miinus ja miinus kumoavat toisessa. Silloin meillä on miinus 10 plus 5. Ja nyt me voidaan siirtyä ajattelemaan lämpömittaria. Ollaan pakkasella 10 astetta ja lämpötila nousee 5 astetta, niin mikä on uusi lämpötila? No uusi lämpötila on miinus 5. Nyt vielä ihan viimeiset koonit, eli pluslaskussa noustaan lämpömittarilla ylöspäin. Ja vastaavasti miinuslaskussa lasketaan lämpömittarilla alaspäin. Nyt sitten tulostat itelles jonkun lämpömittarin tai piirät sen itse sinne vihkoon. Muista aina ajatella plus- ja miinuslaskuissa lämpömittaria. Tämän tekstin saat itelles kuvauksessa olevasta linkistä. Ja muistathan kommentoida, jos jäi kysyttävää, ja pistä peukku videolle, jos, jos sait tästä apua. Kiitos kaikille katsojille!